Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u kosmetických rozhledů s Honzou Janoutem. Ahoj, Janco. Ahoj, radíme. Tak, co jsi pro nás dneska připravila z kosmetického hlediska? Minule jsme si s Janičkou povídali o odličovacích přípravcích firmy Dior a dneska se vrhneme na pánskou kosmetiku, aspoň několik jejich zástupců, protože pro pány toho moc nevyrábí. A my jsme minule probějili i rozdělení ty kosmetiky, takže dnes už se vrhneme opravdu na konkrétní zástupce, a to buď značky Rior, pak tady máme Niveu, anebo L'Oreal. Dobře, dobře. Uh, je to škoda, že pánské kosmetické prostředky je jich tak málo? Čím to může být důvodně? No? Je to dáno, že pro muže hlavně se dělají antiperspiranty, sprchové gely, Vody poholení, mléka poholení, balzámy poholení. Takže opravdu klasických krémů, které bývají spíše unisexové, tak díky tomu ty, ta značka, nebo ty firmy dělají méně toho pro ty muže. Jo, takže vedou ženy. Aspoň v něčem. <laughs> tak pojďme si podívat na to, co jsi pro nás připravil. Spánských a unisexových kosmetických produktů. Já jsem si zde připravil balzám po od značky Rior, který je příjemný na tu pleť, je klidnící, je hlavně na citlivou pleť. Mm -hmm. Potom tu mám zástupce antiperspirant se 24 hodinovým účinkem, znovu firmy Rior. Ten je vlastně z této celé linie těchto tří přípravků. On má takovou neutrální vůni. Mm -hmm. Tohle to, co držíš v ruce, tak je krém pečující přímo na pleť. Je to krém, který pro muže je příjemný. Používá se na běžné denní i večerní nošení. Takže si ho můžeš dát ráno i večer. Není omezen časem, jako u žen třeba, že máš krém na den. Je to hlavně dáno tím, že nemá SPF faktor. Takže co nemá víceméně SPF faktor, tak je unisexový. Aha. A zároveň je to na den i na noc se dá použít. A v poslední řadě tu máme sprchový gel. Říkám, ta parfemace je absolutně neutrální, je příjemná pro muže. Není tak výrazná jako u jiných značek, čili není tak uměl, umělej. Rio se hlavně prosadil díky používání složek přírodního původu, proto není tak výrazný. Dobře, dobře. A ah, další, tu máme, tak vidím Niveu. Ano, máme tu Niveu, krem pro muže. Samozřejmě Nivea, kterou známe už hodně let, tak vytvořila přímo specializovaný krem pro muže, který má znovu tu pleť zjemňovat, hydratovat správně a, a dodávat jí všechno, co potřebuje. Znovu můžeš ho používat na den i na večer, takže Večer než jdeš spát, ráno když staneš, protože my muži většinou nepotřebujeme žádné odlíčení, takže nepotřebujeme tolik těch produktů oproti ženám. Ano. Tedy pokud nejsi samozřejmě moderátor a nemusíš chodit do maskérny nebo herec. Zatím, tak... zatím jsem v pohodě, zatím já používám takové ty krémy, takže to dobrý. A potom tady je speciální krem pro muže od značky L'Oreal Pánské a ten je silně hydratační a ten má takovou parfemaci, která dodává zároveň energii ty pleti. Já jsem ho zkoušel. Má pět vlastně fází, které potřebuje ta pleť. A to je první z ní je ta hydratace. A druhá je odpočinek dostatečnej pleti. A třetí tu jsem teda nepostřeh, že bych měl nějakou jemnější tu pleť, to jsem si nevšiml, ale uh, u některých to může fungovat. Znovu to funguje podobně jako v, ty, v těch parfémech, že ne každému ten krém musí sednout. Uh -huh. U těch krémů je to ještě daleko horší v tom, že máš ty typy pleti, o kterých jsme se bavili s Janou. A, Navíc lidi jsou citliví. mají tu pleti citlivější na tyhle přípravky, než třeba na ty vůně a proto musíme potom volit i řadu třeba senzitiv. Řada značek už umí udělat i senzitiv řadu, která je jak pro muže, tak pro ženy, takže znovu unisexový, případně dělají potom specializované krémy pro muže, které jsou z těch sensitiv. a na tu pleť může reagovat na nějakou jednu jedinou složku, na kterou můžeš mít alergii. Opravdu? Můžeš. Dneska, si... V dnešní době můžeš mít prakticky alergii na cokoliv. Tak já mám třeba alergii na práci, ale tak to asi zeleníknem nepomůže. <laughs> no co ty víš, třeba by ti nějaký pomoh. No, třeba jo, tak já zkusím. Budu testovat. Je zvláštní, že si ve všech těch krémech pro muže že jsou velice hydratační, jak to nebo jako koč, Tak. jestli víš. Vím, vím, proč jsou silně hydratační, protože muži často ta jich pleť díky tomu omezenému množství produktů tak se uchylije k, spíš k té suší pleti. Mhm. Či muži potřebují silnější hydrataci než ženy, které používají hydratační séra, hydratační odličovací vody, hydratační odličovací mléka, hydratační krémy a hydratační oleje a další produkty. Takže proto ty pánsky jsou víc hydratační, aby dohnali to, co ne, v podstatě do té pleti nedáš tou první fází toho, té přípravy pleti tím odličováním. Aha, tak ty už tomu chápu. Zrozum, Zrozum, pokud ty máš vousy a chceš se holit, jakože se holíš, uh -huh. tak když to máš úplně krátko nebo to schodíš, tak ta pleť, i když máme klasický strojek, nebo i elektrický, tak ta pleť dostane zátěž. Je to pro něj něco, co nezná nebo... Sice zná, že to děláš pravidelně, ale poškozuje to. Mm -hmm. I sebe míní občas ti strojek i tráty ty chloubky, nebo když máš klasický, tak žiletka trošku občas může dřít, takže ta pleť je poškozená, proto se tam dává víc ty hydratace, třeba v těch balzámech holení Ta hydratační péče musí být, aby se obnovil ten ochranný film té pokožky, těch vrchní vrstvy a nebyl si vysušený, jak treska. Jo, rozumím. Ty jsi jen říkal, že jsi tady ten Loreal. Já si, jsem si tady přečet z zadu na obálce. Pět znaků unavy. Tady je to bledá peleť, to nemáš. Tmavé kruhy, taky nemáš. Pocit pnutí. Máš? Pnutí. Ztráta <laughs> pružnosti. No, je to dobrý, je pružný. A drsná pokožka, no tak tu nemáš. Takže. Je vidět, že je to u tebe zapůsobilo? Trochu ano, nicméně, kdybych nepoužíval ještě dodatečnou péči v podobě ještě víc hydratačního krému, tak by mi třeba tenhle ten hydratační krém vůbec nestačil. Protože by byl suší. protože když jsem teď natáčel film, tak jsem se vyskytl na sluníčku hodně a sluníčko vysušuje pleť a díky tomu, že jsem i zapomněl nebo... Nepřipravil si, Nepřipravil si, tak jsem používal krém, který je na opalování. A ten sám od sebe je hydratační dostatečně, takže proto nemám ty šupinky kůže, jako bych měl s tímhle. Aha, dobře, no. No, tak to používal po desátku, ale přátelé, o, o, o, ten krém na opalování, to je pro děti. <laughs> tak on i pro dospělé. Ano, celkově ty faktory ochrany jsou hodně důležitý právě díky tomu, že potom hrozí ten melanom ty kůže. A jakýkoliv spálení a už je rizikem pro tu pleť, protože slunce, ačkoliv je krásné být opálený, tak narušuje silně tu pleť a jakákoliv spálenina se nám může velice rychle vymstít. Ano, takže hydratujeme, přátelé. Jakkoliv. <laughs> Klidně tady tyma krémama. Kosmetikou. No a příště bychom si pověděli víc. Třeba bychom si představili i nějaké vody poholení další, a další produkty, včetně třeba vlasové kosmetiky pro muže, kde už toho budeme mít trošku více. Myslím si, že bychom se mohli vrhnout i na trošku unisexové barvy na vlasy. A mnohem víc se určitě dozvíte v průběhu tohoto pořadu, v průběhu dalších dílů. A já bych vás chtěl pozvat znovu k diskuzi na našem Discordu, kde máme povídání nejenom o parfémech, ale o veškeré kosmetice, včetně novinek. A já vám moc děkuji za pozornost, přátelé. Mějte se hezky. Honza Janout. Radím se, syn. Ahoj. Ahoj.